آج میں نے اپنی قوم سے بات کرنے کی اس لیے ضرورت سمجھی کیونکہ اب یہ ایک ہماری اسمبلی کے اندر ایک منی بجٹ آیا اور یہ جو منی بجٹ ہے اس سے ایک عوام کے اوپر ایک پورا ایک مزید اور مہنگائی کا بوجھ پڑنے لگا تو میں اپنی قوم سے صرف کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں میں صرف آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے یہ ہونا ہی تھا جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے وہ الیکشنز کروائیں اور عوام کے مینڈیٹ سے ایک حکومت لے کے آئیں جو حکومت پھر وہ فیصلے کریں ملک کے لیے جو مشکل فیصلے ہیں لیکن کیونکہ عوام کے مینڈیٹ سے وہ حکومت آئی ہوگی وہ فیصلے کر سکے گی اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے مسئلے مسائل کا کوئی حال نہیں ہماری جب حکومت جو سازش ہوئی اور جب گرائی گئی تو میں نے یہ ایک چیز بار بار کہی کہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ ملک سنبھالا نہیں جائے گا جو وہ آج کہتے ہیں جو صاحب کے جناب عمران خان ملک برباد کرنے لگا تھا اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت سیاسی استقام نہ قائم کیا یعنی کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو یہ جو آپ نے چوروں کا پلندہ جو کٹھا کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنے لگے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے تو آج یہ جو منی بجٹ ہے یہ ذرا پوری کہانی دیکھیں کہ دس گیارہ مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا اور میں آج یہ پہلے بجٹ کے اوپر اپنا چھوٹا سا تفسرہ کر کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکنا نہیں لگے یہ ہم اگر آئی ایم ایف کی بات چیت مان بھی گئے یہ ابھی یہاں رکنے نہیں لگا ہمارے ملک کا جو تیزی سے ہم دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اور پھستے جا رہے ہیں دیکھیں جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی ہمارا جو جس کو کہتے ہیں ایک ڈیفالٹ رسک ریشو کہ ایک ملک نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ کیا چانس ہے وہ قرضے کا ڈیفالٹ کرنے کا وہ پانچ فیصد تھا آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں اس میں فچ ایک ایجنسی ہے اس نے ٹریپل سی مائنس کر دیا پاکستان کو یعنی ہم اب وہ سری لنکا کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمیں وہ دیکھ رہی ہے وہ ملک جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا یعنی وہ ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو قرضے بھی نہیں دینے کمرشل بینکس نے قرضے نہیں دینے کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں آنی تو جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیت مان جائیں گے اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کیونکہ جو مشکل حالات اب یہ مزید اور بگڑیں گے تو میں پہلے اپنی قوم کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے اپنی مڈل کلاس سے سیلریڈ کلاس جو تنخواہ اور طبقہ ہے وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے میں وہ لگزری آئٹمس کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی امپورٹڈ چیز کی اور اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو ساری جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں جن کو اپنی اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے خاندان کو صحیح بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے ذرا یہ دیکھ لیں جب یہ ساروں نے مل کے یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی مہنگائی مارچ کرو چار پہ ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹرول بم گر گیا تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل الرحمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے دوسری طرف وہ کام پہ ٹانگنے والے وہ بلاول آ گیا تھا اس کے بعد ایک دو دفعہ فضل الرحمان اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی اس کی بھی لانگ مارچ لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں ساٹھ روپے کلو تھا آج ایک سو کلو پہنچ گیا جو عام آدمی کھانے کی اس کی کی پینے کی چیز ہے جو گھی ہے وہ تین سو اسی ارب تھا آج چھ سو ارب کے جی پہنچ گیا ہے جو چکن عام عام آدمی کی جو خاص طور پر کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں وہ تین تین سو پینتیس روپئے کے جی سے سات سو روپئے کے جی پہ پہنچ گیا جو دالیں ہیں جو عام آدمی گھروں میں عام آدمی کی تو دال آ, دال روٹی پیاز پیاز کی قیمت دگری سے بھی زیادہ ہو گئی ہے دالیں گئی ہیں ڈھائی سو روپئے کے جی سے چار سو روپئے اور اب کسان دیکھیں ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی اور ماشاءاللہ اللہ ہمارے دور پہ آخری دو سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی شگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا پوری قیمت لے کے دی کٹوتی ختم کی ٹائم پہ پیسہ اور پی اپنی زمینوں پہ لگایا ریکارڈ چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال ہوئی ہماری یعنی بمپر کراپس ہوئی تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے سولہ سو اڑسٹھ ہمارے دور میں تھا آج یوریا گیا ہے تین ہزار روپے پہ ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریعہ لوگ استعمال کرتے ہیں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو سیمنٹ گیا ہے آٹھ سو پینسٹھ سے ایک ہزار روپے پہ جو سریہ استعمال کرتے ہیں وہ دو لاکھ دو لاکھ روپیہ ٹن سے سلیب سے وہ گیا ہے تین لاکھ پانچ ہزار پہ دو لاکھ سے تین لاکھ پانچ ہزار پہ اب جن جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں جو پروجیکٹس تھے ہمارے مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں ہم جو شوکت ہانم بنا رہے ہیں اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں اور وہ سارے ہمارے جو आ, جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں امپورٹس رک گئی ہیں جو اسٹیل کی امپورٹس تھی کئی چیزیں رک گئی ہیں جو so ساری اس طرح پروجیکٹس جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں سب متاثر ہو گئے ہیں یہ جو قیمتیں بڑی ہیں سیمنٹ کی اور اور اسٹیل کی جو لوگ گھر بنا رہے تھے ان کے گھروں کے قیمتیں ایک اوپر چڑھ گئی ہیں پھر دوائیاں انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں کینسر کی ڈرگز ہارٹ کے لیے وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں ہیں اچھا اب اب یہ نئے بجٹ آ گئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں اس کے اندر گیس اور بجلی میں اب عام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو, جو گیس کا جس کا بل تین ہزار کا آتا تھا وہ آج آج ہو جائے گا چار ہزار تین سو کا جو بجلی کا بل جن کے گھر دس ہزار آتا تھا تیرہ ہزار پہ چلا جائے گا سو so, یہ مزید ہی میں آپ کو آج کے بل کے بعد آ, جو مہنگائی ہے سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دی ہے یعنی ساری چیزیں کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی اور جو بھی میں نے سریعہ کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی ان کے اوپر جو گیس سریا بنانے کے لیے جو اسٹیل ملس کو گیس جاتی تھی اس میں چودہ فیصد انکریز کر دیا تو اس کی قیمت اوپر جائے گی سیمنٹ دس فیصد گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا یوریا کے لیے جو گیس ستر فیصد ستر فیصد گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے جو یوریا یعنی جو کھاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی تو اس سے ایک بوری کے اوپر تین سو کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئی کہ ان ٹیوب ویلس کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سبسڈی ختم کر دی ہے تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ دو چیزیں ہوں گی ایک مہنگائی بڑھے گی مہنگائی آ گئی پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ بارہ فیصد تھی وہ آج پہنچ گئی ہے تیس فیصد کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے جو سب سے خوفناک چیز ہے جو فوڈ انفلشن جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں وہ ہمارے دور پہ سولہ فیصد تھی آج چالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے تو اس سے جو عام آدمی ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلری کلاس ہے پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے ساتھ ساتھ ان یہ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالیسیز تھی جو ناہیلی تھی اسے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے جو انڈسٹریز جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ فیصلہباد جا کے دیکھیں جدھر مزدور نہیں ملتا تھا آج بے روزگاری شروع ہو گئی ہے ایک طرف بے روزگاری ایک طرف مہنگائی انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دی اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ سو دو سوچے گا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے سود کی شرائطی اوپر چلی گئی ہے تو ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بے روزگاری اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا اب آگے ہم کدھر کیا کر رہے ہیں جا کدھر رہے ہیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے اور یہ جلدی جلدی انہوں کی ہے شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے گیارہ سو ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو ہم ہر سال ہمارے ساڑھے تین سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا وہ ایک سو ساٹھ ارب روپے تھا ہم نے چار سو اسی ارب روپے اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے یہ پرانے کیسز تھے لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے اب گیارہ سو ارب روپے کے جو کرپشن کیسز ہیں انہوں نے معاف کروا لیے تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کی کیسز معاف کروا لیے اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت نوے روپیہ گرا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہو اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا رہی ہے تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے اگر آپ کی تیس ہزار روپیہ تنخواہ تھی آج صرف وہ بیس ہزار کی تیس ہزار کی تنخواہ بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتی ہے آج جو ڈیویلویشن ہوئی ہے ساری قوم کا جو جیسے جس کہتے ہیں نا جی ڈی پی کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے وہ ساری نیچے آ گئی ہے ان کے ہوتے ہوئے جب سور, تقریبا تقریباً نبے نبے باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ سو روپیہ کبھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے تو جب ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے یہ جو سارے تیس سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ان کے ایونشیل اپارٹمنٹ اور ان کے می فیئر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بینامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں قوم کے لیے نوے روپے ان کی ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے باہر پیسے میں نبے روپئے اضافہ ہو گیا پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں نبے روپئے زیادہ امیر ہو گئے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے انہوں نے آتے سات کبھی کوئی پرواہی نہیں کی کہ کیا ان کے انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملتبا کر رہا تھا تو ان کو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار ہے ہم تو جی ساگ ڈار نے کہا میں روپے کو دو سو ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا بڑی بڑ کے ماری میں تجربہ کار ہوں آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا کون جواب دے آج آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے ابھی یہ جو, جو نوے روپے ڈالر کے جو گرا ہے جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے جو ایک ٹائم تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بغیر بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی ناہیلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے اور کوشش کر رہے تھے کہ عارف علوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈبیٹ ہو اس کے اوپر اس سے کہتے تھے آرڈیننس سائن کرو تاکہ یہ بچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر قوم کے اوپر سارا بوجھ خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے روڈ میپ بھی نہیں ہے میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی اگلا آگے کا راستہ نہیں ہے یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی یہ قرضے بڑھتے جائیں گے آمدنی سکڑتی جا رہی ہے ہماری رمٹنس جو ہمارے دور میں سترہ فیصد انکریز کر رہی تھی ہماری رمٹنس میں سترہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو اکتیس ارب پہ, پہ پہنچ گئی تھی وہ ان میں اب گیارہ فیصد کمی آ گئی ہے تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر گیارہ فیصد کمی آ گئی ہے. یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمٹنس سے وہ کم ہو گئے ہیں ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری تو ہمارے پاس تو جو آمدنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو قرضے ہی لیے نا آئی ایف سے اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیشنل قرضے دیں گی تو وہ تو قرضے ہیں تو یہ حل تو نہیں ہے حل کیا ہے حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں میں نے کوشش بھی کی اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشن کروانے کے لیے لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطر خطرناک ہے اس ملک کا ملک کے لیے تو اس تب سے وہی وہ ابھی بھی حل ہے اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے اسٹرکچرل ریفارمس کرے جو آج ملک کی ضرورت ہے رول آف لا قائم کرے گورننس سسٹم ٹھیک کرے تب جا کے یہی جو کرائس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں یہ جو ہم دل دل میں پسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائس کا اگر اس کرائس سے ملک میں اصلاحات کریں لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو جب آپ کے پاس پبلک مائنڈیڈ نہیں تو آپ ان پی ڈی ایم کے یہ جو اوپر ساٹھ فیصد لوگ ضمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ اور ان کا سلوشن یہ ہے کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ساٹھ ایف آئی آر کاٹ دو اس پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو ان کو اوپر تشدد کرو ان کو خوف پھیلاؤ ان کو ڈراؤ دمکاؤ اور ان کو آ... اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ وہ ہونے نہیں لگا کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکورٹی کے اوپر جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں ہمارے ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا تین سو ارب ڈالر سے کم تو ریزرو رہ گئے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں کسی کو کہہ کہ کے نہیں جی ہمیں پاکستان کی خداری چاہیے ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک کے حالات یہاں پہنچا دیے اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئے ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرواتے وہ بہانے مار رہی ہے الیکشن کے پاکستان کا آئین کہتا ہے نوے تین میں الیکشن کرواؤ یہ کوئی کوئی مار ہے کوئی کوئی صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے سے پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہے اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے وہ ملک کو ڈبو دیں گے اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں اتنی بڑی پارٹی ہے ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں سٹرائکس کریں ملک تو آگے حالات برے ہیں اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے یہ ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کریں میں اناؤنس کرنے والا ہوں اور لوگوں کو صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھلا کے جلوں میں ڈال کے ایف آئی آرس کر کے یہ اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے اور پھر کسی نہ کسی طرح دھادلی کر کے یہ ایک ایک وہ الیکشن کمیشن بے زمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانب جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے یہ ہونے نہیں لگا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہم اس موڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا ناخواست ہم یہاں نہ پہنچ جائیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے سامنے اب صرف دو راستے ہیں ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے یا ہم ایک پرمن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں اور رول آف لا آئین ڈیفائن کرتا ہے اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروائی جائے اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا اپنی قوم کو کہ ہم ایک پرمن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے نوے دن میں الیکشن کروانے کی پاکستان زندہ باد